احفظ لسانك أيها الإنسان، احفظ لسانك أيها الإنسان، ولا يلتغنك لأنه ثعبان كم من قتيل اللسان في المقابر كانت تهاب لقاه الأقران ليالي للمثل شخصي وي وي وي وي جوك ما يعن بديك مي غير وادم خليني حب غيري مشتاق ودموع بعيني تحية العمام العريس البو الأعلام ويدللون علينا أكيد الغوالي سمعنا الحنين سمعنا هلا ايه هلا ايه هلا ايه هلا ايه هلا وينهم هلا ايه حي البواوي الأعلام ويدللون علينا حي الله البجبار حي الله عمام العريس الأعلام سيدي الأعلام البجبار سمعنا الحنين أهلا بيهم <تصفيق> محمد عباس حسين توفيق الجبوري وعراس ويدللون علينا حيال قداوي وقت الضياء ويدلل علينا حيال الله عياش ويبقونا العياش حيال الله الجبور ويدللون سمعنا الشمعه منوره ويدلل علينا على الغالي ومدلل. سمعنا الحين اهلا بيهم يبقى الشمعه منوره Then we're going it اهو عامر ويدللون يدللون علينا سمعنا الحديث اهو you mm -hmm. mm -hmm. قوالد الاعلام ويدلل على سمعنا الحنين حيل حيل غير اوه تحيه لابو دود بغيابه ويدلل علينا هيا يا مصطفى طويل بغيابه هيا العريس هيا للخفاجات هيا للجمهور او بعد الجمهور يعني ستادنا اكرم الخفاجي وسلل علينا سمعنا إسم موت يعني علي هيا الله ابو الغالي هيا ابو الخفاجي يعني علي الغالي يعني مردوده من هيا الله يا سمعنا حيل حي الله اولاد عم الغوالي يعني ابراهيم يعني كرار يعني عباس أو كل الحضور حي الله ابو عامر حي الله خواجه هلبي الغالي واحلى الحضور ويدللون علينا. اكيد ويدلل علينا أكيد الغالي واحلى الحضور وهاي تحية خاصة ابن حسين الخفاجي ولا البعامر وبعد أو البعامر يعني أولاد عمي يعني دفانة ويدللون علينا. وهاي تحية لحيدر أبو كرار الغالي ولسه ما بيّنت يا حيدر هات مليون بجيبك ما تجدكي أبو كرار